اضب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات رمضان المبارک کے روز رکھنے کے بعد ماہ شوال المکرم کے چھ روزوں کے حوالہ سے یہ ویڈیو پیغام آپ کے لیے پیش خدمت ہے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کے بعد جو بھی بندہ شوال المکرم کے چھ روزے رکھتا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو بھی بندہ شوال کے چھ روزے رکھتا ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد تو اللہ رب العزت اس کو مکمل ایک سال کے روزے رکھنے کے عطا فرما دیتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ شوال المکرم میں چھ روزوں کا اہتمام کیا جائے اور چھ روزے رکھے جائیں اور اس حوالے سے کافی عوامی غلط فہمیاں ہیں کہ شوال المکرم کے چھ روزے جو ہیں وہ عید کے دوسرے دن سے رکھنے چاہیے لگاتار رکھنے چاہیے اس طرح کے کافی غلط فہمیاں عوام کے درمیان مشہور ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے شوال المکرم کے چھ روزے عید کے دوسرے دن رکھنا ضروری اور لازم نہیں ہے یہ نفلی روزے ہوتے ہیں اور ان کی آپ نے نیت کرنی ہے نفل روزہ کے حساب سے اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ آپ نے ان کو مکمل لگاتار رکھنا ہے آپ شروع میں بھی دو رکھ سکتے ہیں ایک رکھ سکتے ہیں پھر کچھ دن چھوڑ کے پھر آپ رکھ لیں مینس کہ یہ ہے کہ مکمل مہینہ میں آپ نے چھ روزے رکھنے ہیں وہ چاہے جب آپ کسی دن بھی رکھیں لگاتار رکھیں دن میں چھٹیاں کر لیں پھر رکھیں جیسے آپ کو اچھا لگے جس طرح آپ سے ہو سکے آپ ان روزوں کو مکمل کریں اور جتنا بھی میری مائیں بہن رمضان المبارک کے مہینہ میں روزے ایام رخصت کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں وہ اپنا وہ روزہ جو ہے قضا جو ہے جس کو قضا بلا جاتا ہے کچھ احباب بیماری کی وجہ سے یا کسی مشکل کی پیش نظر روزہ رمضان المبارک میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس مہینہ میں روزہ رکھیں یا اگلے مہینہ میں رکھیں تو وہ یہ نہیں کر سکتے کہ چھ نفل روزہ کے ساتھ نیت کر لیں کہ یہ بھی ہو جائیں اور وہ بھی ہو جائیں اس طرح نہیں کر سکتے یہ چھ نفل روزہ جو ہیں ان کا ثواب الگ الگ ہے اور ان کو آپ نے علیحدہ سے رکھنا ہے تو کوشش فرمائیے شوال المکرم میں یہ چھ روزوں کا اہتمام کریں کیونکہ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے رب تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی سمجھ وہ جطا فرمائے آمین وسلام